u pesky dí do čík popadá, méně potočí v ríčku zamíňá. Laborec, laborec, krásná ričeňka o ní peretíka. И в водичці рибка A čekaj, chlopec napísal Po labírský vodí písemko písal Laborec, laborec, krásná ričenka Po ní peretíka, čistá vodička Nadkomilo ho, už ma čakalo.